الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاؤل فارجع البصر هل ترى من فطور ثم مرجع البصر فرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجوما وجعلناها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 تكاد تَمَيَّزُ من الْغَيْظِ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما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 وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جَعَلَ لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا رزقه وإليه النشور أأمنتم ما في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نَكِيرٌ أولم يروا إلى الطير فوقهم صار إنه بكل شيء بصير أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أما منَ هَذَا الَّذِي يَعْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ جُو فِي عُتُوبٍ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً مَنْ يَمْشِي أم سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العرض عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه سلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله وما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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ, يأتيكم بِمَا